ماحول ہے نا اس طرح کا کہ اگر کسی کے ہتھے کوئی چڑھ جائے نا جی کہ یہ میرے بارے میں باتیں کرتا ہے تو وہ ننانوے کو چھوڑ کے نا وہ اسی ایک کے اوپر فوکس رکھے گا وہ ننانوے کو نہیں دیکھے گا کہ یار ننانوے مجھ سے محبت بھی کرتے گئے تو ایک کے اوپر ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے تو ننانوے محبت کرنے والوں کے چہرے کو دیکھ تو محبت بان ہے جی یہ ہارون اور رشید بادشاہ نا مسجد میں پہنچ گئے جمعہ پڑھانے کے لیے اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ساری باتیں آپ کے لیے کچھ ہمارے لیے بھی ہیں ٹھیک ہے نا جی یا یو لذینہ آمن و لیما تکول و نا مالا تفال قرآن مجد فرماتا ہے تب تک کوئی بات دوسروں کو نہ کہو جب تک خود اس پہ عمل نہ کر لو تو سب سے پہلے عمل ہمارا بنتا ہے پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں تو بادشاہ تھا نا ہارون اور رشید مسجد میں جا پہنچا تو مولوی صاحب نے دیکھا کہ بادشاہ جاتے چڑھ جا جا گیا تو مولوی صاحب نے حضرت مسجد بھری ہوئی ہے بادشاہ کا زمانہ ہے مسجدیں اکا دکا ہی ہوتی تھی مسجدیں بھری ہوئی ہیں مولوی صاحب نے سارا مجمع چھوڑ دیا وہ بادشاہ کو پکڑ لیا جو دل میں آئی جو زبان میں آئی جو ذہن میں آئی ساری کی ساری سناٹا رہی ایسے ویسے آپ نے یہ کیا وہ کیا مطلب باتوں باتوں میں سناتے رہے تو جب جمعہ ختم ہوا لوگ سلام کر کے چلے گئے تو بادشاہ آئے اور مولوی صاحب کو کہنے لگا مولوی صاحب آج کمال کر چڑی تجے اور سارا غصہ ہی میرے تھے کر چھڑے تجے تو وہ مولوی صاحب جو تھے وہ جو امام صاحب تھے وہ کہنے لگے آپ کی حرکتیں ہی ایسی گئیں بڑی شکایتیں سنتا ہوں آپ کی کیا کرتا میں آپ کی باتیں اس طرح کی گئے تو وہ جو ہارون اور رشید بادشاہ تھے نا وہ کہنے لگے حضرت اگر ایک بات کروں تو برا تو نہیں مانیں گے مولوی صاحب کہنے لگے کہ جہاں میں نے ہزار سنا دیا ایک دو بھی سنا دے تو وہ بادشاہ کہنے لگے کہ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ میں فرعون سے بھی زیادہ برا ہوں وہ بادشاہ کہنے لگے کہ میں فرعون سے بھی زیادہ برا ہوں تو وہ مولوی صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کو فرعون تو نہیں کہا آپ غلط سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں بات تو بادشاہ نے کہا آپ نے مجھے فرعون نہیں کہا تو کوئی قصر بھی تو نہیں نہ چھوڑی حضرت موسیٰ علیہ سلاط و جب فرعون سے ملنے جا رہے تھے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا موسا فرعون سے بات نرمی سے کرنا اب فرعون سے بات کرنے کے لیے رب تعالیٰ موسیٰ کو فرما رہا ہے کہ بات نرمی سے کرنا پیار اور محبت سے کرنا کیا میرے گناہ اس سے بھی زیادہ تھے کہ آپ نے سارا جمعہ میرے پہ پڑھا دیا حضرت تو حضرت اگر کسی نے غلطی کر دیا وہ فرعون تو نہیں بن گیا یا فرعون سے زیادہ برے اعمال تو نہیں ہے جب فرعون سے نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو مومن مومن کا دشمن کیوں آئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیوں نہیں کر رہے انسان ہے غلطی ہو گئی یا معاف کرو بھائی اگر کسی کی عزت کو کہیں اچھالا جا رہا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ دیکھیں کہ سو بندہ جو ہے ایک بندے کی عزت اچھال رہے ہیں آپ وہاں پر جا کے اس بندے کی عزت کا دفاع کریں آپ اس کا اس کی سائڈ لیں کہ بولیں نہ بھائی اس کو ایسا نہ کرو اگر آپ اس کی عزت کا دفاع کریں گے اس کی عزت کو بچائیں گے تو آکا کریم علیہ حصہ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاں تیری عزت کو کوئی اچھال رہا ہوگا نا تو رب تعالیٰ تیری عزت کو محفوظ فرمائے انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کے اوپر سزا دینا تو نہیں نا بنتی معاف کرنا بھی تو بنتا ہے آقا کریم علیہ یہ سلاط نے یہاں تک فرمایا کہ صحابہ کرام عرض کرتے گئے کہ ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ حضور باقی سلاط و سلام ہمسایوں کا اتنا حقوق بتا رکھے گا کہیں ان کو وراثت میں شامل نہ کرتے اور حضرت ہم دیکھے ہمارے بچے مہنگے مہنگے کپڑے پہن رہے ہیں اور ساتھ غریبوں کا بچہ ہے حضرت جی سال میں ایک کپڑا نصیب ہوتا ہے ہمارے بچے طرح طرح کے کھانے کھائیں بڑی بڑی ہوٹلوں پہ جائیں اور غریب کا بچہ ہو اس کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ آئے یہ کیسا دین یار تم لے کے پھر رہے ہو بس نماز پہ زور دے دینا داڑھی پہ زور دے دینا حاج زکوٰۃ پہ زور دے دینا اور ساتھ والوں کا خیال نہ کرنا یہ تو دن نہیں ہے دین تو ہمیں یا سکھاتا ہے دین تو ہمیں بھائی چارہ سکھاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا سکھاتا ہے